تو ہم لوگ دوبارہ سے ایک بار لگے ہیں اپلوڈ کرنے لگا کرائی تھری کی تو کائس اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گائز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں मिशन करने مشن کرنے والے ہیں آپ वीडियो आपने नहीं تو तो اس उसका لنک لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گا پلیز گائز اس کو بھی کمپلیٹ واچ کریں گا تو کائز ہم اب نیکسٹ مشن کرنے والے ہیں اسپوائلر والا پلینگ دا اسپوائلر تو کائز پلیز ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں کائس کائس میں ویڈیو کو وائس اوور کراؤں گائز اس لیے تھوڑی سی مشکل آتی ہے ورنہ کائس میں ویڈیو ریگولر اپلوڈ کرتا رہوں کائز اب کوشش گینس کے مشن کا اس کمپلیٹ کروں گا اس کے بعد کاٹ کریں گے تو, guys, game, wave, میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ بندے ابھی یار اس کو تو مار دیا اس کو اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں یہ سامنے آ فائر والا اس کو بھی چلو گاڑی بھی دے دی اس کو بھی میں نے اب میرے سامنے کوئی بچنے والا اتنی جلدی تو پہلے مجھے ریڈیو ٹاور ایکٹیویٹ کرنا ہے پھر آگے جانا ہوگا مجھے تاکہ میپ شو ہو لوکیشن ساری جب تک میپ نہیں میرے ساتھ میں شو ہوگا تو میں مشن نہیں کوئی کر سکتا تب تک پہلے مجھے میپ شو کرنے کے لیے ٹاور ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں اس میں ایف سی تھری میں چلو اس پاڑی ہو جاتے ہیں ٹاور ایکٹیویٹ کرتے ہیں گاڑی سے باہر آ گیا وہ سامنے ٹاور ہے چلو بھائی پہنچ گیا پہنچ گئے میں بس پہنچنے والا ہوں ٹاور کے قریب چلو بھائی ٹاور کے قریب میں پہنچ چکا ہوں اب اب مجھے اوپر جانا ہوگا ٹاور ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اردو کوئی کوئی بندہ تو نہیں آ رہا بندہ آ بھی گیا تو پڑکا دیں گے اسے گائس گائس میرے ساتھ روڈ میں گائس تھوڑی سی نوائز آتی ہے تو گائز فائنلیٹ ہو چکا ہے گائز تو گائز اسی بار ایک لائک اور سبسکرائب کر دیں گین کو گائز میں اس طرح کی ویڈیوز ڈیلی اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا تو گائز آپ ایف سی تھری اور ایف سی فور کی گائز اگر لائک کرتے ہیں تو گائز پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی ویڈیو دیکھنے کے لیے گائز میں فری فائر کے بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا گائز فائنلی ہم زپ لائن سے گائز نیچے آ چکے ہیں فائنلی ہم ہمیں فسٹ آبجیکٹو پر پہنچنے والے ہیں اب یہ گائز تھوڑا سا ریور کراس کر کے آپ پاس پہنچنے والے ہیں ہم ہاں پھر انہیں کو مزہ چکائیں گے گائز گائز وائز جو ہے وہ ہماری آڈیو گائز کمپیوٹر میں سیو کر کے گائز ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرا کو ہے اس سے ہم ڈسٹرائے کرنا ہے تاکہ ہماری آڈیو وغیرہ جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ڈسٹرائے کرنا ہے ہمیں اس کمپیوٹر میں تو گائیز ہمارے لیے اگر ہم نے اس کو ڈسٹرائے نہ کیا تو یہ ہمارے لیے کافی سانس دے گا گائس ہمیں اسے بینیفٹ نہیں ہونے والا اتنا چلو بھائی آگے جانا ہو سب بندے کو گائس نائف سے مارنا پڑے گا مجھے رکا رکچا مار دیں گا گائس میلی گل کرنا پڑے گا پہلائی. تجھے روز اچھا تھا بھائی تو چل بک ٹھنڈی آگے پہنچ جاتا ہوں گھائی جب بھی مجھے کچھ دیکھ نہ لے ادھر ورنہ بھائی بہت بوڑھا ہو جائے گا ادھر تو باڈی لوٹ لیتا ہوں اس کی شاید کچھ مل جائے سیون ہنڈریڈ نائنٹی تھری ڈالر ہے ہمارے پاس اب کچھ بائے کریں گے بعد میں کریں گے اگلی ویڈیو میں بائی کریں گے کچھ سب سے پہلے مجھے پھر آگے جا کر ڈسٹروئے کرنا ہے کمپیوٹر دیکھتا ہوں الارم کوئی بندہ تو نہیں ہے ادھر بھائی ان کا تو پتہ نہیں چلتا پتہ نہیں کدھر کدھر گھومتے رہتے ہیں یہ اگر ہوا ہوئی تو میلی لیکن کرنے کی کوشش کروں گا چلو بھائی الارم ڈسٹرب ہو گئے اس کے اندر جانا ہے اب مجھے یہ ایک گائے سی ڈی اے سے اوپر جا کر اس ڈو کو اوپن کر کے ایک اس کے اندر جا کر چلو بھائی فائنلی گائیز میں پہنچ چکا ہوں اس کمرے کے اندر یہاں پر کا مجھے بم لگا کر گائیز بھاگنا ہے فوراً چلو بھائی پندرہ سیکنڈ کے اندر اندر کا مجھے اس کمرے سے باہر نکلنا ہے گائز ابھی یہ کہاں سے آ گیا چلو اس کو بھی مل گل کرتے ہیں چلو تو چل ٹائم سے تھری سیکنڈ ٹو ون فائنلی گائیز اور بندے کدھر سے آنے لگے اتنے چلو کائز فائنلی ہمارا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہمیں یہ زون جلدی سے جلدی گائز لیو کرتے ہیں اس کو باہر جاتے ہیں جلدی سے جلدی ریور کے اندر گائز ہم چھلانگ لگانی پڑے گی مجھے چلو کائز فائنلی ہمارا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے تو کائس اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک کر نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل پریس